السلام عليكم <تصفيق> السلام عليكم على كل اللي بيتابعوني على القناه بتاعتي أنا بشكركم جدا كلكم ودي أول لايف اطلعوا إن شاء الله وأكيد مش هقطع من اللايفز في المرات الجايه في كل حلقه إن شاء الله كل مره بصور فيها حلقه إن شاء الله هطلع على لايف عن موضوع الحلقه الحلقه دي اللي أنا بصورها دي عن تركي الشيخ طال عمره إن شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم الحلقه أصلا قصيره عن كل حلقه هي ثلاثة ورقات بس مش مش اربعه او خمسه او اتناشر زي كل زي الحالات اللي فاتت خالص لا الحلقه المره دي ثلاث ورقات بس واصورها وبعدين ما تتمنتج وتخلص يعني هتخلص مثلا على بكره اللي هو يوم يوم الخميس مثلا النهارده اربعه دلوقتي بما ان الساعه 12 فهي هتنزل يوم الخميس ان شاء الله او يعني اول ما تتمنتج وتخلص الحلقه تصور هنا في كواس المنطقه ديان دلوقتي يعني مش هصورها في اللوكيشن اللي بصور فيه كل مره او الاستوديو اللي بصور فيه فيا رب الحلقه تعجبكم ان شاء الله ومش هطور عليكم كده عشان ابدا اصور ادهولي ورب الحلقه تعجبكم وعايز اعرف يعني الحلقه اللي فاتت بتاعت عمرو دياب يعني اللي شاف ايه رايهم في الحلقه عجبتهم ولا ايه رد فعلهم تنصحوني ان انا اعمل ايه عن كل مره عشان اطور واقدم كل مره محتوى افضل من كل مره فأي اي حد عايز يقول اي حاجه ينزلها في الكومنتس دلوقتي وهرد عليه ان شاء الله وانتظروني ان شاء الله يعني يوم الخميس بالحلقه الجايه عن تركي الشيخ شكرا